طوبى لمثلك حافظ القرآن طوبى لكم بمحا... قصص إسلامية وتاريخية أورد الإمام جلال الدين السيوطي في كتابه فن النكاح في تراث شيخ الإسلام أن الفرج أمانة الله عز وجل في الإنسان فأول ما خلق الله عز وجل من المرأة فرجها وكذلك الذكر ولكننا نخص المرأة لأن امرأة إذا صلحت صلح بيتها فالفرج أمانة الله في الذكر كما في الأنثى وقد ورد في الأثر من الأمانة أن المرأة تأتمنت على فرجها وقيل إن أول ما خلق الله تعالى من الإنسان فرجه وهذه أمانة استودعتكها فالفرج أمانة والأذن أمانة والعين أمانة واليد أمانة والرجل أمانة ولا إيمان لمن لا أمانة له فعن إبراهيم النخعي لما خلق الله آدم وخلق له زوجته بعث إليه ملكا وأمره بالجماع ففعل فلما فرغ قالت له حواء يا آدم هذه طيب زدنا منه وإن النكاح أجر من الله عز وجل، فعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، قال هداه لما يحييه ومطعمه ومشربه ومسكنه، وقيل هداه للجماع، وعن ابن حاتم قال بهمت عليه البهائم، فلم تبهم عن أربع، تعلم أن الله ربها، ويأتي الذكر الأنثى وتهتدي لمعاشها وتخاف الموت فلم يرى للمتحابين مثل النكاح فالنكاح مشروع من عهد آدم عليه الصلاة والسلام لم تنقطع مشروعيته وهي مستمرة في الجنة بإذن الله ولا نظير له فيما يتعبد به إلى العفو والإحصان فقد خلق الله عز وجل آدم عليه السلام من قبضة قبضها من جميع الأرض فجاء بنو آدم على ألوان منهم الأبيض والأسود والأحمر وغير ذلك والخبيث والطيب والمؤمن والكافر. فقال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر فإذا اجتمع فعلى مني الرجل مني المرأة أذكر بإذن الله وإذا على مني المرأة مني الرجل انثى بإذن الله. أيها الناس استوصوا بالنساء خيرا فأكرموهن واحفظوهن فلا يكرمهن إلا كريم ولا يهينهن إلا لئيم فالمرأة خلقت من ضلع والرجل يخرج من بطن امرأة فهي منك وأنت منها فالله عز وجل قد دلنا على الحلال والحرام حتى نبتعد عن هذا الحرام ونأتمر بهذا الحلال ولكن هناك أمرا معينا لعن الله عز وجل الزوج الذي فعله وهو إتيان المرأة في الدبر فإن حدث هذا الفعل الشنيع بين أجنبيين فهو زنا وإن كان مع الزوجة فإنه وإن لم يكن زنا فهو حرام شرعا ومن الذنوب المنكرة وملعون فاعله دل على ذلك قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم ملعون من أتى امرأته في دبرها وفي لفظ لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أتى كاهناً فصدقه بما يقول، أو أتى امرأته حائضاً، أو أتى امرأته في دبرها، فقد برئ مما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم، فمن يأتي امرأته في دبرها، قال دار الإفتاء المصرية عن هذا، إن إتيان الرجل زوجته في دبرها لا يوجب تحريمها ولا فسخ عقد الزواج ولا يلزم منه طلاقها لكن يجب على الزوجين الإقلاع عن هذا الذنب المرذول أو أن يقلع من أراد ذلك ويجب على الزوجة عدم موافقة زوجها في هذا الفعل المحرم وعليها أن تعصي زوجها إذا طلب منها ذلك ولا تمكنه من نفسها إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وكذلك يمتنع الزوج إذا طلبت الزوجة هذا الفعل الشنيع وإذا أصر الزوج على هذا الفعل القبيح واستحالت العشرة بسبب امتناع الزوجة عن مجاراته كان للزوجة أن ترفع أمرها للقضاء ليفرق بينهما قال ابن باز رحمه الله إن إتيان المرأة في دبرها من كبائر الذنوب لكونه مخالفا لقول الله عز وجل نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم ولكن توجد حالة واحدة يجوز فيها وهو أن يجامع الزوج زوجته في القبل من جهة الدبر فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت قال ما الذي أهلكك؟ قال حولت رحلي البارحة يعني أنه جامع زوجته في قبلها من جهة الدبر قال فلم يرد عليه شيئا. قال فاوحى الله الى رسوله صلى الله عليه وسلم هذه الايه: نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم ان شئتم. فقال صلى الله عليه وسلم: اقبل وادبر واتق الدبر والحيضه. وقد ثبت في الصحيح ان اليهود كانوا يقولون اذا اتى الرجل امراته في قبلها من جهه دبرها جاء الولد احول. فسأل المسلمون عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله هذه الآية نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم والحرث موضع الزرع والولد إنما يزرع في الفرج لا في الدبر فأتوا حرثكم وهو موضع الولد أنا شئتم أي من أين شئتم من قبلها أو من دبرها وعن يمينها أو عن شمالها؟ وإن من فعل الفعلة الخبيثة وجامع زوجته في الدبر، فاعلم أن الشيطان سيكون معك يجامع زوجتك، لأنه يجالس أماكن النجاسة وَالْقَاذُورَاتِ ومن فعلها فقد سلط الشيطان على نفسه، وأمكن عدوه منه، فزين له سوء عمله، وحسن له القبيح، حتى يورطه فيه، ويوقعه في حبائله ووساوسه، فيستعذب ذلك، كما تستعذب الجعلان النتن والخبث ولا يألف الطيب والعبير وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفاء فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه فهذا الفعل الخبيث وهو جماع الزوجة في الدبر من مكائد الشيطان وسيطرته عليك ولكن هذا الفعل لا يحرم زوجتك عليك، وليس فيه حد أو كفارة، فالواجب عليك أن تتوب إلى الله تعالى توبة صادقة، واعلم أنه مهما عظم ذنب العبد وكثرت ذنوبه، ثم تاب إلى الله توبة صادقة، فإن الله عز وجل يقبل توبته، قال الله تعالى، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم إذا أردت عزيز المشاهد قصة معينة أتركها لنا في التعليقات وسنقوم بعملها قريبا إن شاء الله تعالى فاللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة